Вот здесь стоит пломба, и вот где, на каком стеке есть долги, обмотана черная залента. Вот желтая Наша труба обмотана черная залента. Без предупреждений, обломбировали, никаких актов, то есть пломба не актирована. Місцеві жителі показують знімальній групі Суспільного пломби на стояках. Кажуть, газ відключили у понеділок. І четвертий день поспіль вони намагаються з'ясувати причину відключення, а також, коли відновлять газопостачання. Працівники «Запоріжгазу» пояснили ситуацію проведенням аварійних робіт на газогоні, каже подружжя Кравчуків. Були аварійні роботи. Мрія, яка управляюча компанія нашого дому, вони в не знають взагалі. Були аварійні роботи, а в керуючій компанії нашого будинку сказали, що нічого не знають про ці аварійні роботи. Обходу квартир також не було. Ми написали скаргу на урядову гарячу лінію. Дзвонили на службу 1580. Там нам сказали, що нічим допомогти не можуть. Зараз будемо писати заяву до прокуратури, тому що газу немає. І що нам далі робити? Думаю, ну, якби до вечора перетерпимо. На другий день думали до вечора потерпимо. На другий день у місь газу вже ніхто не бере слухавку. Довелось купити електричну плитку, але дуже незручно. У нас двоє малих дітей. Як їх годувати? Газу немає і немає рішення цієї проблеми. Якщо газ відключили через заборгованість «Запоріжгазу» окремих людей, за це не мають відповідати ті, хто регулярно оплачує комунальні послуги, кажуть місцеві жителі. Не мають юридичного права і впливати на боржників. А брешеліс-мастерам майстера на не виходять. Звертались до майстрів. Вони на контакт не виходять. Я був там сьогодні зранку, зустрівся з нашим майстром. Він пояснив мені, що у нас є заборгованість по газу у квартирі номер 18. І якщо ця жінка не вийде з газовиками на контакт, то у нас взагалі без вихідь. Заплатив по, -по квитанціях, погасив. Все. Зараз, зараз натікло. Зараз я просто не можу заплатити. Не, сплачу. Це не сплачую, немає можливості. Нехай відключають тільки у мене. Це питання було вирішено ще два дні тому. Я подзвонила старші по будинку і сказала, що мені газ не потрібен. У будинку номер 157А по вулиці Чарівні ліквідували аварійну ситуацію. Процедура підключення газу вимагає доступу до кожної квартири, повідомили у пресслужбі «Запоріжгазу». За цією адресою був виток газу. Наші фахівці, наша аварійна служба приїхала і ліквідувала витоки газу. І потім починається процедура, зазвичай, підключення газопостачання. В тих стояках, де йде падіння тиску на манометрі при підключенні газу, ці правила забороняють підключати газ. Нам необхідно провести контрольне опресування і попасти до кожної квартири і перевірити газові прилади та газопроводи у квартирі. Комунальникам необхідно надати доступ до всіх квартир відключених стояків, аби перевірити тиск у газогоні, каже Наталія Гринь. Можна викликати аварійну службу ввечері, 104, і наша аварійна служба приїде і перевірить стояк, але нам нужен. Але нам потрібен доступ до кожної квартири. Бажано, щоб якось люди згрупувалися між собою і викликали. Один виклик був, і перевірили всіх, хто працює, не може в день допустити наших фахівців, щоб не кожен викликав до себе, тому що це не аварійна ситуація, вже а це планова перевірка. Сьогодні зранку газовики перевіряли стояки у будинку, продовжать працювати і в понеділок. Повідомила Наталія Гринь, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.